آخ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک دام ہر موج میں ہے ہلکا ہے صدقام نہ ہنگ دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک